Nunca me gustou o fútbol. Tampouco me interesaba facer cabanas, nas que fumar e revistas como tantos pícaros da vila. O que a min me apesegaba era andar os carreiros, facer camiño, perderme no monte, confundir os meus pasos coa estalo dos toxos. E ali, só ali, a paz. Unha paz cada vez máis ameazada pola admisión dos nosos pais, que nunca sentiron a noctoreza como súa, que non respetaron a herdanza dos nosos vellos, e venderon a alma polos beneficios de Eucalipto. Un país vendido leira a leira, billetes de pasta de Eucalipto. Nosos pais no monte, nosos pais na taberna, O monte xa non é o meu monte. Meu pai na taberna... E mamá pensou... É meu pai Saiu Amador Coro, está vostede detido por presuntos atos pirómanos